szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket nagyon örülök hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel a Problem Prevention Holding a, ö, Honol Cédészvény Társaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös rendezvényén vagyunk Csonk Erzsébet vagyok a PPH egyik vezetője, én Tóth Ferenc a PPH egyik vezetője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 2016 óta ismerem személyesen, és meggyőződtem, hogy Szedlacsik Miklós Mester képzései folyamatos és hatékony fejlődést biztosít számunkra. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek millióinak életét változtathatják meg. 36 éve él boldog házasságban. Sokat tettek azért, hogy jól tudjanak együttműködni, kiegyensúlyozott boldog családi életük legyen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 akinek vezetésével négy különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vezetünk több különleges médiumi képességgel rendelkezik, többek között a teremtőjétől kap válaszokat, információkat. Küldetése az aranykor éltehozása az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós Mesterkóst, hogy jön és tartsa meg a mai képzésünket Köszönöm. nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit mennyire vagytok -e elégedettek azzal, ami jelenleg folyik van a világban, folyik a világban amerre felé haladunk mi az aki nem elégedett? oké, okay. mi a gond a jelenlegi helyzettel itt a világban? az emberek tudatlansága, önzőség, az emberek tudatlansága, szeretetlenség, szeretetlenség elnyomás növekedése, etikátlanság, diktatúra hát van akkor bőven, nem? és vajon a jó emberek mit tesznek azért hogy jobb legyen a jövőben? Tehát ugye van egy mondás ebben kapcsolatban hogyha a jó emberek nem tesznek semmit akkor a rossz eluralkodik a világban és nem mint -e valami ilyesmit látnak tehát nem én szoktam nézegetni a híreket nejem szokta nézegetni de ugye nem a, médi, a fősodrású médiából hanem az alternatív médiából nézegeti és azért mit tudom én, lát olyanokat, hogy hogy tudom én most szédlit lezárták ugye Ausztrál nagyváros a, az új a vírus vagy mi, a jóisten miatt? <gül> és akkor rögtön ugye mi, mi volt a válaszom? hát ugye Ausztrália az a déli féltekén van tehát a déli féltekén most van a tél tehát természetes dolog hogy tél elejével elkezdődik valamilyen járvány, nem csak az északi féltekén hanem ugyanúgy a déli féltekén is, csak a déli féltekén jóval kevesebb ember él mint az északi féltekén tehát ami azt jelenti hogy ott, ott most van körülbelül az ami nálunk decemberbe szokott lenni tehát hogyha megnéztétek ugye nem tudom mennyire néztétek meg hogy én ennek is utána néztem nem most hanem még jó, még az elején utána néztem hogy de szerintem most is megtaláljátok ezeket az adatokat meg lehet nézni hogy mondjuk 2019-ben, 2018-ban és így visszafelé menő az években mondjuk Magyarországon milyen időpontban, időszakban kezdődött mondjuk egy járvány ugye azt akkor még úgy hívták hogy influenza járvány és mikor fejeződött be az influenza járvány és ezt megnézed akkor látod hogy olyan december elején szokott járványszerűen beindulni és olyan április vége felé közepe felé szokott befejeződni a járvány de az nem azt jelenti hogy megszűnik az influenza szezon mert nem tudom tudjátok-e hogy előtt mielőtt a, ez a koronavírus.gov.hu oldal működött azelőtt az az oldal influenza oldal volt <gül> és, és gyakorlatilag érdekes módon 12-től már tavaly március 12-től koronavírus oldal lett, előtte influenza oldal volt és attól a naptól az koronavírusos oldal tehát hirtelen az oldal meg is változott anno annak idején és hogy tudták előre hogy azt meg kell változtatni hm? tehát egyik napról a másikra egy weboldalt nem lehet megváltoztatni Az csak úgy lehet megváltoztatni, mert egy pár weboldal változtatást csináltam hiszen weboldalunk van 2005 óta és arra előre föl kell készülni, egy weboldal megváltozik, Az előre a programozók fel vannak rá készítve hogy itt változás lesz, nekiállnak és egyik napról a másikra úgy változik meg hogy előtte dolgoztak heteket azon hogy megváltozzon egy oldal és képzeljétek 11-én még influenzás oldal volt, 12-én márciusban meg már koronavírusos oldal volt hogy nem érdekes, ügyesen, ügyesen megcsináltak, csak ez nem tudom senkinek nem tűnt föl furcsa mód, na mindegy, nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy ugye hát valamivel az embereket ijeszgetni kell, tudjátok jól, ijeszgették a hidegháborúval emlékeztek? 50-es évek, 60-as évek, és ez a hidegháborúval ijeszgették egészen, ugye a 2000 es évekig valamilyen szinten, tehát mindig volt valami ellenség, nem? kitalált vagy az oroszok voltak az ellenség, vagy régen az amerikaiak voltak az ellenség, legalábbis Magyarországon, nem? Azt utána tudom, a rendszerváltás után már más, már az arabok is ellenségek lettek előtte az arabok barátok voltak, hát én emlékszem hogy hogy olyan helyen voltam katona ahol lőszereket gyártottak a katonák gyártottak lőszereket, én éppen nem vettem ebben részt ami azt jelenti hogy én a csomagolásba vettem részt és például hova vittük ezeket a lőszereket? Irakba mikor én katona voltam tehát magyarul akkor még ugye az arabok barátok voltak azóta megváltozott ez ugye és ahogy éppen úgy kívánja a hatalom úgy változnak a barátok a barátok akik voltak azok ellenségek lettek akik ellenségek voltak azok barátok lettek nem érdekes módon de ez nem tűnik fel az embereknek hogy itt itt valami nem stimmele mögött te nem szoktad így váltogatni a barátaidat nem tehát az emberek általában nem szokták így váltogatni a barátaikat, hogy egyszer a barát az barát, egyszer meg a barát most már ellenség, az ellenség meg barát. Nem. Tehát ami azt jelenti, hogy nézd meg, itt, itt más van az egész mögött. Tehát abnormális dolgok vannak az egész mögött. Csak annyi azért mondom, hogy gondolkozzatok el azon, hogy, hogy ugye itt egy kulcskérdés van hogy téged mint embert mennyire tudnak manipulálni mire? mindenre, amire szeretnék, arra hogy vásárolj, arra hogy hitelt vegyél föl arra hogy rossz állapotban leígyél mert minél rosszabb állapotban vagy annál könnyebben vagy manipulálható ezért ugye mindent bevetnek hogy tehát gondold végig ha egy ember úgy működik aki ért ahhoz hogy hogyan működik az emberi elme az pontosan tudja hogy egy nagyon jó állapotú embert nem lehet befolyásolni mondom még egyszer egy nagyon jó állapotú ember nem lehet befolyásolni ő a saját akarotta és saját döntése alapján tevékenykedik de amint megszűnik ez a nagyon jó állapota és már kevésbé jó állapotú onnantól kezdve elindul az hogy befolyásolható Befolyásolható, és minél rosszabb állapotú, annál inkább képtelen arra, hogy önálló működést műveljen, annál inkább irányításra szorul, és annál inkább befolyásolhatóvá válik. És most gondold végig a hatalomnak melyik a jobb, ha az emberek befolyásolhatók, vagy ha nem befolyásolhatók. tehát mikor fogják azt csinálni az emberek amit a hatalom akar? hát nyilván hogyha be vannak folyásolva, nem? Hát nyilván hogyha jó állapotú lenne minden ember akkor tojnának a hatalomra szó szerint szó szerint oké? na most tehát egy olyan világban élünk ahol az ember ha nem gondolkodik simán olyan emberé válik akivel azt hitetnek el amit akarnak oké? Okay. de ez nagyon széles skálán mozog még akár az önérdekét tehát az önérdekével ellentétes dologra is rá tudják venni na erre meg most az elmúlt másfél évben elég számos példa volt tehát elég számos példát lehetett találni hogy az ön ellentétes dologra simán rá tudták venni a rossz állapotú embereket csak először ugye nyilvánvalóan rossz állapotúvá kellett tenni őket, na most mivel lehet a legjobban rossz állapotúval tenni az embereket? nagyon egyszerű, meg kell őket félemlíteni tehát a megfélemlítés, ez sokáig tudott hogy működött? ha megnézzel visszamész a történelembe, háborúkkal működött tehát háborúkkal félemlítették meg őket tehát ha nem féltek eléggé az emberek akkor fogták azt megtámadták egymást, azt majd féltek igen, ám csak az elég pusztító. Az azt jelenti, hogy olyanok is elpusztulnak benne, akiket nem akartak, hogy elpusztuljanak, meg elpusztulnak az anyagi javak is. Tehát ezért valami korszerűbb megoldást kellett kitalálni. Ugye, és ezt a múlt században ki is találták, hogy a korszerűbb megoldás az nem a közvetlen melegháború, tehát forró háború, hanem a hidegháború igen úgy látszik a hidegháború sem volt elég eredményes mert a hidegháború, háború most gondolj bele ha 20-30 évig azt mondják hogy megtámad az ellenség és nem támad meg az ellenség akkor az emberek előbb-utóbb immunissá válnak arra hogy megtámad, tehát ha eddig 20-30 évig nem támadott meg akkor miért támadna meg a következő három hónapban? világos ez? tehát valami új dolgot kellett kitalálni, kitaláltak? <síthat> kitaláltak új megfélemlítési módszereket? sőt olyat találtak ki ami ugye még inkább még inkább úgy működik hogy hogy kézzel, nem kézzelfogható, tudod? tehát nem kézzelfogható tehát mondhatjuk azt hogy hát most gondold végig voltak háborúk és a háborúknál lehetett bűnbakokat felhozni és a bűnbakokat el lehetett ítélni nem? és még azokat is esetleg el lehetett ítélni akik akik kevésbé voltak bűnösök na most és és olyankor amikor vannak idéző ebbe, bűnösök akkor ugye lehet tartani attól hogy a, a harag rájuk fog terjedni na most gondold végig most kik a bűnbakok? ja hát a vírus, a vírus a bűnbak, érted? most emberek azok már nem bűnbakok tehát a vírus nem lehet elítélni, nem lehet börtönbe zárni, érted? meg nem lehet kivégezni ha nagyon nagy kárt csinál, érted? nem úgy mint az embereket mondod végig? hát tök jó, bárki csinálhat bármit, akármilyen államfő, akármilyen vezető, érted? csinált akármit, ráfogják hogy nem ő csinálta a vírus oké? Okay és akkor az emberek elhiszik hogy hát tényleg hát ilyen szerencsétlenek vagyunk hogy megtámadott minket a vírus hát ebben meg úgy tudunk csinálni semmit hát elítélni nem tudjuk és akkor mindennek az oka az elmúlt másfél évben kézzelfoghatatlan dolog nem az emberek á nem hát a maga a vírus oké okay. Tehát a vírus tönkre vágta a gazdaságot, a vírus megölt Sok millió embert, most már az emberek nagy része vírusba halnak. Igaz, hogy előtte mindenféle betegségekbe haltak meg, most már nem, most már vírusba halnak meg. Tehát most már mindent ki lehet találni és akkor felelős nincs, halálesetekért felelős nincs, az orvosi ellátás hanyagsága miatt felelősség nincs mert mindenre a vírus terjed ki, nem számít hogy hánya halnak meg a kórházokba addig számított míg nem volt vírus, most már nem számít mert hát a vírus öli meg nem az emberek oké? Okay tehát most már nem lehet felelősségre vonni az orvosokat, nem lehet felelősségre vonni az egészségügyi dolgozókat mert hát ők nem tehetnek róla, hát a vírus öl meg mindenkit oké? Okay. tehát nem lehet el olyat mit tudom én, ráfogni bármilyen egészségügyi intézményre hogy ott kapott el valamilyen betegséget az ember ezáltal nincs felelőssége annak az egészségügyi intézménynek, már nincs, mert hát a vírus érted? a vírus el, elrendezte tehát gondold végig azokban az országokban ahol tényleg volt jogállam már nincs olyan ország egyébként, de ahol volt jogállam ott simán ha bementél egy kórházba és és mondjuk ott kaptál el egy fertőzést akkor simán és meghaltál benne akkor a hozzátartozók azok simán beperelhették a kórházat és kártérítést követelhettek, érted? Jó, ez Magyarországon nem így volt, mert nekem nem egy ismerősön ment be úgy, hogy semmi baja nem volt ilyen fertőzés szempontjából, és mégis a kórházban kapott el fertőzést, éppen ezek tüdőgyulladás fertőzések voltak, és, és gyakorlatilag tüdőgyulladásba haltak meg. Hát itt ugye hiába perelted volna be, mert itt ugye eddig akkor sem volt jogállamos sem de például mondjuk ez az USA-ban fordult volna elő régebben akkor simán beperelték a kórházat és egy csomó pénzt kaptak azok az életbe maradottak mert, mert hát ugye ott kapta el a, egy olyan betegséget az illető amit nem ért túl na most most már teljesen mindegy hogy miben hal meg az illető simán azt tudják mondani hogy hát vírusba meghalt aztán bizonyítsák be hogy úgy volt vagy nem úgy volt mert még főboncolni se lehet őket, érted? tehát így jó kis világban élünk, ezt csak azért mondom el hogy ugye tisztában legyünk ezzel a kérdéssel de nem is ez a kérdés itt nálunk hanem az a kérdés hogy mit lehet tenni az ilyen fajta dolgokkal szemben és akkor így kezdés előtt ugye fölmerült az a kérdés hogy egyáltalán lehet-e olyat csinálni hogy hogy ehhez kapcsolódóan mutatom is, jó? nézzük hogy nézzük meg hogy mit is csinálunk képzéseink vannak a nagy közönség számára ahol tudást és képességeket és természetesen képességekkel akkor válik egy tudás hogyha azt gyakorolják, ha nincs gyakorlat az képesség és soha nem fog válni melyek által olyan életési emberismerethez jutnak az emberek hogy képessé válnak az élethelyzeteik kezelésére, a problémáik megoldására illetve megelőzésére na itt van ehhez kapcsolódó volt a kérdés hogy vajon a mai világban meg lehet -e oldani azt hogy az ember ne küzdjön a problémáival és ugye erre az volt a válaszom hogy ugye a múltban egy embernek nem sok problémája volt, az a tudás ami akkor volt egy embernek az elég volt ahhoz hogy azt a párfajta problémát megoldják tehát jellemzően például olyan hogy párkapcsolati gondok nem voltak mert ha lettek volna akkor régen is váltak volna az emberek és elenyésző volt az elvállás tehát mondjuk száz párkapcsolatból mondjuk amelyik ugye házassággal kezdődött körülbelül egy volt az amelyik elvált egy, max 2, érted? na most az elenyésző tehát ami azt jelenti hogy például nem szembesült valaki ilyen problémával hogy hogy ő szét fog menni és el fog válni, világos ez? akkor nem volt olyan hogy most a, hogy tudom, én fölveszek hitelt és akkor nem tudom törleszteni a hitelt és akkor most mi lesz? ilyen probléma se volt érted és sok más egyéb dolog sem volt tehát most olyan problémákról beszélek amit az emberek egyénileg hoznak létre és egyénileg oldanak meg vagy nem oldanak meg tehát az azt jelenti hogy mi az hogy egyénileg hoznak létre? hát hogy amit, hát gondold végig hát ha két ember összefűzzi az életét és utána elválnak azt ők hozták létre mind a kettők nem? azt is hogy összefűzték az életüket is meg azt is hogy elváltak tehát ahhoz nem kellett mit tudom én mondjuk Amerika hogy elváljanak érted? csak <gül> most mondtam valamit tehát nem kell egy semmi mit tudom én, olyan befolyás ami, ami, amit ről azt mondanák hogy mi nem tehetünk róla hogy úgy alakult hogy szétmentünk, hát ez egyértelmű Még ha valaki fölvesz hitelt és utána nem tudja fizetni arról sem más tehet hanem gyakorlatilag ő oké? Okay? tehát de csomó ilyen dolgot lehetne mondani ami, ami régen nem volt probléma de illetve nem sok dolgot lehetne mondani mert igazából ha az ember gondolkodik milyen olyan problémák vannak még ami régen nem volt tehát esetleg olyan hogy a gyerek csinál ilyen valami dolgot régen is volt ilyen, csak régen azt kezelt, úgy kezelték a gyerekkel kapcsolatos problémát hogy fiam vagy lányom elkötöztél, onnantól kezdve a te életed, ha te nem tudod megoldani az életedet az a te problémád, az régen így lekezelték a szülők, nem vicc, komoly simán így lekezelték ha ugye volt több testvér, abból egy szokott, egy volt régebben aki ott maradt a szülőkkel, az összes többi a szét spritzelt és gyakorlatilag mindenki akik szétspritzelt az mindenki így lett elindítva hogy az a, nyilván kivételek voltak de az megint körülbelül ugyanaz az elenyésző kivétel mint a házasságok szétmenése esetén tehát a legtöbb szülő nem foglalkozott azzal hogy a gyerekével mi lesz, oldja meg a gyereke az életét világos, ez, ez nem mostáról beszélek most már van egy olyan probléma hogy a gyereknek van egy problémája akkor az a szülő problémája is nem? tehát magyarul de az nem a te problémád legfeljebb abból a szempontból csak hogy hogy nevelted a gyerekedet abból a szempontból a te problémád tehát hogyha ráismersz jaj most ugrod be ebben kapcsolatban tehát magyarul amikor te a, gyereke, a felnőtt gyereked, tehát felnőtt gyerekekről van szó a felnőtt gyereket problémáját átveszed aha, akkor azért veszed át, mert tudod, hogy te elbaltáztad a gyereked nevelését aha, most már értem értem mert ha nem tudnád, hogy nem baltáztad el, akkor nem vennéd fel Világos? Tehát régen valószínűleg azért nem vették föl, mert ők nem baltázták el a gyerekeik nevelését. Oké? Okay? Mert ugye ami nem engem, azt nem veszem magamra. Ami ingem, abban meg Oké? Okay? Tehát jó hát akkor most már ugye ezt értjük ezt a kérdést hogy miért veszik magukra a gyerekeik problémáját a szülők mert elszúrták a gyerek nevelését jó menjünk tovább, mi olyan probléma van még amit a, ami a jelen világban amit az emberek létrehoznak ami plusz ahhoz képest ami régen volt? Hm? gondolkozzatok Én azt látom, hogy régen is volt olyan, hogy munkahelyi stressz. Figyelj, én a szocializmusban azt láttam, hogy akkor is volt munkahely, sőt, vidéken, ugye a vidéki rokonoknál azt láttam, hogy ott is a legtöbb az, más nem a TSZ-ben dolgozott, de az is munkahely volt. És akkor is volt főnökük, akkor is lehetett beosztottjuk esetleg, akikkel gondok, bajok voltak de valahogy mintha lazában működött volna ez a dolog de miért működött lazában? tehát a munkai stressz miért működött lazábban? hát az sokkal jobb állapotúak voltak, hát ilyen egyszerű hát figyeld egy sokkal jobb állapotú embert éri egy stressz mondhatjuk azt hogy lepereg róla, világos ez? na most egy eleve olyan embert érinti a stressz amelyik rossz állapotú persze hogy nem pereg le róla, világos ez? tehát nem mondanánk hogy ez új dolog mert ha erről beszélnénk az 50-es vagy 60-as években akkor mondhatnánk hogy új dolog mert előtte ugye a lakosság nagy része az nem alkalmazottként élt hanem vállalkozóként de az 50-es 60-as több beindult az alkalmazotti lét és én már úgy voltam gyerek 60-70-es években hogy azt láttam hogy a szüleim is alkalmazottak és a és az összes rokonom gyakorlatilag alkalmazott volt kivétel nélkül egy olyan a rokonom se volt aki vállalkozó lett volna oké? Okay? tehát nem mondanám hogy nekik másabb helyzetük volt mint vagy a mostaniaknak másabb helyzetük volt ennél, mint akkor volt akkor is kellett dolgozni most is kell dolgozni jó? egy nagy különbség van sokkal jobb állapotúak voltak az emberek honnan tudom? Hát figyelj, nekem azt mondja, hogy 70 76-74-től volt magnóm. 74-től hordozható. Hordozható, ami azt jelenti, hogy hordoztam magammal, és apuval felvételeket csináltunk a család összejövetelekről. És ezek a felvételek még mindig megvannak. Csak úgy mondanám, kazettás akkor még ugye az első ilyen magno, Magyarországon az MK25 volt ha valaki emlékszik rá, <gül> oké? Okay? na olyan volt az első magno, nem egy tartós készülék volt elég hamar le kellett cserélni, na mindegy, nem is az a lényeg, de lehetett vele felvételeket készíteni, na most azért mit a 74 az még azért nem mostanában volt és 74-ben ugye a rokonok mindenki alkalmazott és, és attól függetlenül tök jó állapotú és a felvételek ott mindig olyan emberekről készült amelyik hallani hogy tök jó állapotúak, érted? és mondom megvannak ezek a felvételek tehát 74-től végig csináltunk ilyen családi felvételeket egészen a 90-es évek elejéig úgy durván 80-as évek végéig és azok megvannak még mindig és működik azt mondták hogy a kazettákra el fog tűnni nem tűnt el, még mindig ott vannak, <gül> bár annak egy jó részét már digitalizáltuk no szóval a lényeg az hogy gondol, gondold végig tehát nem mondhatnánk hogy a munkahely az különbség lenne akkor mi, mi az ami több probléma? mi az ami több probléma? tehát nem, nem az igény, tehát azt mondjuk ami több probléma tehát ami a mai világban több probléma amit te hoztál létre tehát a családok hoznak létre, az emberek hoznak létre maguk és több probléma, ne olyat mondjál amit nem te hozol létre, olyat amit ti hoztok létre tehát te vagy a férjed okay? vagy a gyereked, ha még kiskorú hát én, nekem hirtelen nem jut eszembe több a hitel, nem? meg mi volt a másik? előtte mit mondtam? Válás. ja válás igen, válás hitel idő az volt régen és most is van <gül> tehát régen is meg kellett osztani az időt most is, az hogy rosszul csinálják az egy dolog, de, de az ami nem volt régen és most az lett érted? tehát olyat, tehát gyakorlatilag ha jobban végignézzük nem sokkal több közvetlen problémánk van mint ezelőtt 40-50 évvel oké? Okay? tehát a hitel meg a vállások ez a kettő na most várjál de jött egy következő amit viszont nem te hozol létre tudod mi? hát amit gyakorlatilag na most ugye szó volt róla hogy tudom, a szomszéd problémája na most régen is voltak szomszédok érted? régen is vagy foglalkoztak a szomszéddal vagy le se. sajnálták, <gül> oké? Okay. a szomszédot, nem? tehát abban sincs ugyanúgy különbség mint mondjuk a munkahelyben. Tehát nincs. Tehát van két, találtunk két plusz dolgot, kettőt. Tehát a hiteleket, a hitelből származó problémát. Meg találtunk ugye a vállásokból származó problémát. Az összes többi az nem, nem, tehát nem olyan, amit nem tudtak volna régen megoldani, jó, hogy most a jelenben nem oldják meg, az egy dolog de ha régen meg tudták oldani akkor gyakorlatilag most is meg tudnák oldani nem? ha nagyon akarnák persze nem tudják megoldani mert rossz állapotúak de a jó állapotban lennének meg tudnák oldani és akkor mi van még ezen felül probléma? tehát csak azért mert én is hallottam olyan dolgokat mint valószínűleg ti is hogy hát régen volt egy-két-három problémája az embernek és akkor azt megoldották az emberek simán most meg annyi problémájuk van hogy persze hogy nem tudják megoldani mert arra képes az ember hogy 1 két három problémát megoldjon de 5-6-7-8-10 akárhány problémát már nem tud megoldani tehát gyakorlatilag a jobban végig gondolom most hirtelen nem tudjuk összehozni azt hogy milyen plusz problémákat hozunk még létre azokon kívül ami régen nem volt na most tehát magyarul akkor mégis az embereknek sokkal több problémájuk van nem? na most akkor azt nem az emberek hozzák létre hanem vajon honnan ismerik meg azokat a problémákat amihez semmi közünk majd mihez van közünk? ahhoz a problémához van közünk amit mi hozunk létre mert amit mi hozunk létre azt tudunk megoldani amit nem te hoztál létre azt nem tudod megoldani ugyanúgy ez a probléma ha a gyereked problémáját átveszed a gyereket problémáját mivel nem te hoztad létre ezért nem tudod megoldani, világos ez? tehát kinek kell megoldani? gyerekednek, most felnőtt gyerekről beszélek tehát nem kiskorúról beszélek mert a kiskor problémája az a te problémád. világos ez? na most akkor nézzük tovább, mégis az emberek tele vannak problémával és beszélgetsz valakivel, már is a problémákat hozza föl és tudod mi a helyzetemvel kapcsolatban? hogy kiktől, na most akkor nézzük, inkább kérdezem, kiktől hallod a problémákat elsősorban? a szomszédtól? nem honnan? a médiától? éppen mondtad az imént hogy telefon, de a telefonban média van, basszus kulcs nem? tehát te nézed a telefont, nézed benne a problémákat, nézed a számítógéped és azon interneten keresztül mész ugye látod a problémákat, bekapcsolod a tévét az, az is nyomja a problémákat nem? na most onnantól kezdve egy csomó problémát eléd raknak nem? de azt nem te hoztad létre azokat a problémákat? tehát mit tudom én most hogy Ausztráliában lezárták Sidneyt azt te hoztad létre? Miközött között hozzá, hm? ennyi se, világos ez? ha csak éppen nem Sydneybe szeretné utazni <gül> de hát akkor azt mondod hogy elhalasztott, kész, ennyi. majd utazza akkor mikor nem lesz probléma na de egyébként hány embert érinthet a világban ez a szidninek a problémája? hát az ott élőket de azon kívül? hát még pár ezret vagy pár tízezret és hány milliárdon vagyunk? és neked mi között hozzá? Sem. semmi, jó vagy például nézzünk bármilyen mást, olyan dolgot érted? most csak mondok egy egyszerű dolgot, azt mondják hogy meghaltak ennyien mit tudom én valamilyen vírus következtében, te meghaltál? nem, akkor mi között hozzá? Miközött hozzá? Ja, hogy hát csináljuk azt, hogy, hogy uh, vigyázzunk másokra. Hát vigyázzon mindenki saját magára. Mi? Nem, hát a én azt tanultam gyerekkoromban, hogy a szüleim vigyázzanak rám, nem? De nem mondták a szüleimnek, hogy vigyázzon a másik gyerekre is. Érted? Vagy mondták, neked mondták? Hát a másik gyerekre vigyázzon az ő szüleje, nem? Persze, amit ami mondjuk, az a másik gyerek nálunk volt, az egy más helyzet. De most figyeld, te bemész egy áruházba, neked az a legfontosabb dolgod, akkor elnebeteg vagy, hogy vigyázz a másik egészségére. Akkor te egy ilyen ja, hülye vagy. Erre csak azt tudom mondani hát miért? neked volt a dolgod felnőttként hogy a mit tudom én a gyerek a gyereket barátjának az egészségére te vigyáz? vagy, vagy a, a, mikor te voltál gyerek akkor a barátod szülei vigyáztak a te egészségedre pedig azok a barátaid szülei érted? nem vadidegen embere, hát leszarom mi van a vadidegen emberekkel érted? hát itt érdekel Hát mindenki magára, nem? nem gyerekek, világos ez? nem gyerekek, hogy vigyázni kell rájuk? Hát valaki nem vigyáz magára, így jár, ennyi. Oké? Átestünk úgy a teszten, amit ugye mindenki, meg, kivétel én, én nem mentem el tesztelni, magam direkt nem mentem el elmentek tesztelni magukat, ugye vért vértesztből megállapították hogy mindenki átesett az egész családból ugye meg sőt még egy srác is tehát hetünkből hat nál megállapít mondom én nem, nem csináltam meg ezt a tesztet tehát, de én is ugyanúgy jártam volna csak mások nem csináltattam meg, de hét emberből beleértve engem is, mivel én nem csináltattam meg, tehát 6 ember tesztjéből hat megkapta hogy átesett a vírusom, érted? és ha senki nem volt nagyon beteg, senki, a 6 emberben volt amelyik azt mondta hogy hát nem tudom hogy mikor voltam beteg és úgy képződött benne ellenanyag anyag a vírusra szemben, érted? Mit, ami, és akkor azt mondta eszembe jutott kettőt köhintettem egyszer érted? átesett rajta én is ha megnézzük hogy este át rajta úgy este át rajta hogy egy napig volt 37-2 hőemelkedésem egy napig utána volt ilyen 36-7-8, na az nálam már magas, mert 36 fokos a hőmérsékletem és emiatt hogy ilyen magas volt a nem volt hőemelkedésem, de magas volt a hőmérsékletem, hozzám képest magas így ezáltal fáradékonyabb voltam, egy-két -egy hétig volt ez és így este, tök jó volt, mert kipihentem magam <gül> tehát te, te, te, te még jól is ilyet. Tehát az azt jelenti, hogy akkor nem, mit tudom én, napi szinten nem 6-7 órát aludtam, mert kb. annyit szoktam aludni, hanem megaludtam a 8-at akkor. Érted? És hát egy-két hét, igen, 8 órákat aludtam. Tehát tök hogy pihentem magam. Na most, és így átestünk ezen a dolgon érted? És akkor megnézem a családot, itt tudom én, ilyen. Hőemelkedés, hogy náthánál több, senkinek nem volt, és mindenkinek meg lett az ellenanyaga. Érted? Ja, és ettől féltsem az embereket. Ja, hogy vigyázzak olyanra, hogy ezt ilyet kapjanak el. Hát vigyázzanak maguk. Érted? Hát vigyázzanak maguk. Tehát gondold végig, hányszor láttál olyat, hogy mikor nem volt még kötelező a maszk használat, csak javasolt. Érted, akkor rossz szemmel néztek rád, mert nem volt rajtad maszk. Érted? Hányszor láttál ilyet? Jó, te lehet, hogy olyan eminens voltál, hogy rögtön első pillanattól maszkot hordtál, de az a te dolgod. Én még nem voltam ilyen eminenség, csak onnantól, hogy mikor kötelezővé tették ahol kötelező volt ott, jó? tehát és rossz szemmel néznek és kit érdekelt hogy rossz szemmel néznek rám még olyan is volt hogy valaki rám szólt, érted? és akkor mondtam hogy édes anyukája otthon otthon annak szóljon ennyi oké? Okay. tehát lény lényeg az hogy gond, gondold végig, mit érdekel az minket, hogy másnak milyen problémája van, ha az nem családtagod. Hm? Hát ha érdekel, hát az életed soha nem lesz normális. Soha. Érted? Te olyan problémákat is fölveszel, amihez ég alatt a világon semmi között nincs. Érted? Olyan problémákat is fölveszel minél több problémát felveszel, annál olcskább életed lesz ennyi oké na most azt hogy hogyan oldd meg ezeket a dolgokat most nem mondom el jó miért nem mondom el? De az már módszer, módszereket meg nem mondom na erre az előadásairól szokták mondani időnként hogy milyen nagyképű ez a szedlacsik miért képűség az hogyha az ember azzal foglalkozik amihez köze van hm? az miért nagyképűség? hát ha az ember jól akarja élni az életét akkor azzal fog, kell foglalkozni amihez köze van és amihez nincs közed hajd a francba, érted? most gondold végig, mit ami látsz az utcán egy járok előtt kit érdekel hogy mi van vele? érdekelje őt a párja hogy mi van vele érdekelje, szülei vagy akárki, kit érdekel hogy mi van vele? nem tök mindegy nekem az is tök mindegy hogy valaki meddig él akit nem ismerek érted? felőlem hónap meghalhat és akkor mi van? A két érdekel? oké? Okay. hát valamikor az embernek meg kell halnia, nem? és nézd meg a világban hányan fognak hónap meghalni és akkor mindegy is megsiradsz aki hónap meghal? vagy hogy van? oké? Okay. és kit érdekel hogy a statisztika azt mondja hogy hát mit tudom most ennyien haltak meg, meg egy évre rá meg mit tudom még kétszer anyja és kit érdekel miért nem vigyáztak jobban magukra? Nem? vagy miért nem élték úgy az életüket hogy ne haljanak meg? tehát az hogy valaki meghal az nem az állam felelőssége de nem is a szomszédé hát az enyém meg aztán végképp nem, de a tiéd sem világos ez? tehát csak azért hogy rendbe rakjuk ezeket a kérdéseket nem? jó hát mert nem is vagyok, nem vagyok együttérző, nem is leszek az együttérzés tudod hol van? a félelem alatt majd hülye leszek ez együttérző lenni, érted? hát legyen az a együttérző aki a félelem szintjén van oké? Okay? márnak könnyű mert csak egy picit megy lejjebb a hangulat és már is együttérző nem együttérző tudok lenni, nem is leszek sose, De én megtanultam azt hogy hogyan legyen az ember empatikus és teljesen más az empátia meg teljesen más az együttérzés, köze nincs a kettőnek egymáshoz tehát amikor az ember empatikus akkor nem megy le a hangulata, amikor együttérző akkor lemegy az együttérzés szintjére, oké? Okay? na most ez hogy, hogy lehet megtanulni? hát tanuld meg máshol ha tudod? oké? Okay? mondom tanuld meg máshol ha tudod? hát hol lehet megtanulni? Na, nyílt akadémia kócsképzéseim, meg lehet tanulni hála Istennek itt van egy közösség is de te is létrehozhatsz közösséget miért? azért hogy megtapasztalj közvetve olyan dolgokat is amit hála Istennek neked nem kell megélned, érted? most gondold végig ha most tételezzük fel ugye van egy családod van egy baráti, ismeretségi köröd vannak olyan emberek akikkel sűrűn kommunikálsz, vajon ezeknek a száma akikkel sűrűn kommunikálsz? mennyi? 10-20 fő? beleértve a családodat is természetesen, hát körülbelül ennyi nem? hát több valószínűleg nem persze lehetnek valakik de az ritka na most ami azt jelenti hogy mondjuk megél ez a rajtad kívüli 10-20 ember problémákat nyilván ha a párod megél az a te problémád is tehát megélnek problémákat és azokból a problémákból jelen pillanatban mit tanulsz? Hm? hát annyit hogy elpanaszolják neked te meg sokat nem tudsz rá válaszolni nem? ha csak már nem tanulsz itt egy jó ideje mert hogyha például nekem elpanaszol valaki bármilyen problémát bármilyen Rögtön tudom, hogy miért kapta a problémát. Mondjuk három percen belül. Érted? Na most régen ez persze nem így volt. Ha valaki elpanaszolt egy problémát, akkor azt mondtam, hogy jaj, szegény, elkezdtem sajnálni, a sajnálás az az együttérzés szintje, de lecsúsztam. Ha? Nem tudom, ha valakit sajnálsz azzal rajta mennyit segítesz? Hm? mire megy a sajnálatoddal? mire megy az együttérzése jaj, hát én úgy együttérzek veled, mire megy vele? Hm? hát annyit, annyira ment hogy neki kicsivel több lesz az energiája neked meg keveset hát ennyire ment, érted? addig ameddig együtt vagyok. vagytok. utána ezt visszazon arra a szintre ami volt na most gondold végig egy olyan világot élünk ahol megnézed másfél éve elkezdtek növekedni a problémák addig se volt kevés most még több de ezt nem te hozod létre hanem neked létrehoznak problémákat, nem? például mit tudom, az probléma volt hogy maszkal kellett menni ide oda, nem? nekem erre is volt megoldásom egyébként, volt rajtam maszk, de olyan maszk ami szellőzik ahol nem fullad meg tőle az ember ja a többi meg hadd fuldokoljon, hát kit érdekel? ez az ő baja, na most gondold végig ha mindenki olyan maszk lett volna ami már rendesen kap levegőt akkor az lett volna a természetes nem? De hát ha nekik az volt a jó hogy fuldokoljanak, hát hat fuldokoljanak alatta Sőt, ugye olyan maszk is van, amit akár ilyen melegbe is lehetne ordni, most nem izzadsz be alatta. Érted? De hát a legtöbb ember nem ilyen maszkot hol, hanem olyat, ami fölvesz, azt úgy beizzad alatta, hogy éhaj, meg csúhaj. Főleg, ha nem légkond is az a helyiség, ahova bemegy. Jó, de hát most ugye belazítás van, még nem tudom, mert gondoltam végig, elolvasom a képzés előtt az új jogszabályokat hogy megjelentek-e már még, de nem volt ráérkezésem, majd mindegy majd megnézem nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy, hogy persze lazítások ugye mit mondtam tavaly hogy hogy fog ez működni? már tavaly tavasszal azt mondtam hogy így fog működni lesznek lazítások meg szigorítások, lazítások meg szigorítások és de összességében ez így fog működni tehát a szigorítás az rosszabb lesz na az idei szigorítások rosszabbak voltak mint tavaly előre megmondtam és ha te azt gondolod hogy ez javulni fog a jövőben akkor óriási tévedésben élsz és tudod miért nem fog javulni? mert a lakosság olyan tudatlan hogy a lakosságon meg tudják ezt csinálni érted? sőt a lakosság kéri a szigorítást tehát ennyire tudatlan tehát erre én csak azt mondanám hogy ez már az elmebetegség tudatlansága érted? tehát már ez egyenértékű az elmebetegséggel tehát hogy az emberek olyat akarnak ami nekik rossz hát jó hát ugye a tervezetekben olyanok vannak hogy mit tudom, hogy az emberek maguk kérjék a szabadság jogai korlátozását ezt én már ezelőtt húsz évvel olvastam ilyet hogy ide fog jutni a világ meg az emberiség 20 évvel ezelőtt, érted? hogy az emberek saját maguk kérik a szabadságjogai korlátozását a biztonságuk érdekében, de ez is benne volt, a biztonságuk, a biztonságuk nehogy meghalljanak, érted? most, most a biztonságuk érdekében korlátozást kérnek ha mindenki tiltakozna a szabadságjoguk megnyírbálása véget akkor biztos hogy nem vezetnék be, csak az emberek annyira tudatlanok hogy simán elhitették velük azt ami nincs vagy ami nem úgy van érted? tehát a nincset is meg a nem úgy van is elhitetik jó? na most tehát akkor nézzük gyorsan hogy nem ezért hoztuk létre, hoztam létre az egész szervezetet anu annak idején hogy ilyen cél érdekében hogy majd, majd mit tudom én, ilyen mizéria lesz nekem ez nem pandémia, nem mizéria <gül> hogy ilyen mizéria lesz mint ami most van az elmúlt másfél évben én nem ezért hoztam létre, én azért hoztam létre hogy az embereket fejleszem, ez volt az alap dolog az emberek fejlesztése, na most de közben kiderült hogy az kevés hogy az embereket fejlesszük mert valamilyen cél érdekében kell fejleszteni az embereket és mi ez a cél? ez egy átmeneti időszak ez a cél ez a cél pedig az hogy legyen egy új korszakunk egy elnyomástól mentes korszak ez pedig az aranykor aminek 2035-re meg kell következni ezt nem én mondom ezt a fentiek hogy 2035-re aranykornak kell lennie a bolygón, a bolygón oké? ez egy átmeneti időszak, a földi létforma és a magasabb lendű létforma között tehát még emberi mi voltunkban éljük meg az aranykort vagy kellene megélnünk az aranykort erre azt mondják egyes spirituális emberek hogy már aranykor van erre csak azt tudnám mondani hogy anyád, nem tudok más mondani jó? és akkor most szépen fogalmaztam, finoman, jó? de spirituális emberek mondják egyesek, hál' Istennek nem a többség csak egyesek jó? tehát lényeg hogy ha nem lenne aranykor akkor úgy ahogy van bolygostul törölnek minket tehát magyarul akkor föld sem lesz, jó? Ez nem az újamból szoktam hanem ezt üzenetként küldtek, világos ez? na most onnantól kezdve megnézzük nincs fontosabb dolog ezen a bolygón mint hogy törekedjünk arra hogy ezen a bolygón aranykor legyen, ennél fontosabb nincs, miért? mert itt nem arról van szó hogy ki marad vagy ki nincs ki nem marad, érted? nem az van hogy a vírus kit meg vagy nem, itt arról szól a történet hogy a fentiek eltökéltek abban hogy 2035-ig ha itt nem lesz aranykor akkor úgy ahogy van törlik az egész bolygót és mi lesz a lelkekkel? a lelkeket meg összefogdossák azt viszik egy másik bolygóra, jó? ami készen van de nem ez a lényeg hanem persze előtte lesznek akiket kimentenek akik megérdemlik, de mi az a megérdemlés? csak hogy tisztában tegyük két ártó tett van alapvetően, jó? az az, az, az árt, ártó tett amivel ténylegesen ártást követszel oké? Okay? magaddal vagy másokkal szembe. a másik típusú ártó tett amikor nem teszel meg olyan dolgokat amit megtehetnél például mi az ami most ártó tett leginkább? a leginkább ezen a bolygón tudod mi az ártó tett? egy hogy az emberek nem fejlődnek pedig ezt mindenki megtehetné kivétel nélkül világos ez? hogy lehet fejlődni? úgy hogy az ember és az élet működésével a tudását gyarapítja, világos ez? méghozzá ennek folyamatosnak kell lenni tehát ezt az ártó tettet a bolygó nagy része elköveti, nem tanul olyan dolgokról ami az ember és az élet működésével kapcsolatos tehát ez ártó tett megmulasztás ezért vagyunk itt a bolygón hogy ne csak megéljünk dolgokat hanem fejlődjünk világos ez? hát basszuskulcs, kulcs képzeld el ahhoz képest ahogy leszülettél honnan tudod hogy milyen ö, lelki szinten születtél? -e? meg lehet állapítani tehát meg lehet állapítani milyen lelki szünt, tanítjuk ezt, tanítom ezt, meg tudod állapítani milyen lelki szüntre születtél, ahhoz képest megmutatom mi az hogy lelki szintek tehát ahhoz képest a legtöbb ember itt vannak a lelki szintek mindjárt itt vannak ahhoz képest nem fejlődött hanem visszafejlődött a leszületéséhez képest, lelki szinten, szinthez képest visszafejlődött. Főleg most az elmúlt időszakban. Ez egyértelműen látszik. Na most, ami azt jelenti, hogy azért születtünk, hogy ezen menjünk, haladjunk fölfele, érted? Ehhez képest a legtöbb ember visszafejlődött tehát minden embernél meg lehet állapítani hogy milyen lelki szintre született jó? méghozzá úgy hogy nyilván az ő elbeszélés alapja nézzük tovább tehát visszafejlődtek tehát egy ember amelyiknek fejlődés van előírva a lelke úgy született le hogy tudta hogy milyen szinten van is milyen szintre kellene fejlődni ehhez képest visszafejlődő tehát hagyta hogy visszafejlődjön hát ez eléggé nagy mulasztás gondold végig na most akkor egyik tehát az hogy fejlődjünk másik az hogy ha az ember fejlődik akkor képessé válik arra hogy másoknak segítsen a fejlődésben. Nyilván annak nem tud segíteni a fejlődésben, aki nálánál magasabb szinten van. De annál közvetlenül nem tud. Közvetve tud, csak közvetlenül nem tehát nyilván azoknak tud valaki segíteni, aki nálánál alacsonyabb szinten van, Már mit lelki szinten. világos ez? tehát közvetve hogy lehet segíteni egy akár egy magasabb szintű, az hogy a, a, aki magasabb szinten van tanul abból amit te hibázol, ennyire egyszerű, oké? Okay, ez a közvetett segítség oké? Okay, a közvetlen segítség pedig az hogy egyszerűen látod az ő helyzetét és képes vagy arra ha kéri tanácsokat adsz neki, meg módszereket adsz neki, világos ez? jó? tehát a legtöbb embernek ugye van az hogy nem fejlődik visszafejlődik közben fejlődnie kellene és amellett amikor fejlődik az ember segíteni kellene másoknak is abban hogy fejlődjön az is egy mulasztás hogy aki már fejlődött nem segít másoknak pedig megtehetné tehát mit tudom én mondjuk itt tanulsz négy éve csak most mondtam valamit és már sokkal de sokkal előrébb jársz tudásban mint azok akik még mondjuk most kezdik vagy most kezdenék de te nem foglalkozol azzal akik most kezdenék, érted? ez mulasztás úgy hívják jó? és a közvetlen, közvetlen ártó tettekről ahol ténylegesen az ember árt hibázásból, mert nyilván a legtöbb ember azért árt másoknak mert hibázik tehát tudatlanságból hibázik, mondom tudatlanságból hibázik tehát az ember úgy működik hogy minél több tudása van annál kevesebbet hibázik ez egyértelmű, jó? tehát de az a hibázás ahol ugye közvetlenül úgy ártunk hogy hibázásból ártunk az egy cselekvés tehát az is egy cselekvés hogyha például olyan szavakat használsz egy másik emberrel szemben amit nem szeretnéd ha neked mondanának oké? Okay? tehát az is egy cselekvés mert a beszéd is egy cselekvés jó? hát még azt mondanám hogy az is hibázás hogyha olyat gondolsz, gondolsz egy konkrét személlyel kapcsolatosan olyan dolgokról gondol olyan jut eszedbe, olyan gondolatok támadnak benned ami ártalmas még ez is ártott tett oké? Okay, pedig csak gondolatokról beszéltem, ki nem mondott gondolatokról még az is ártalmas, jó? tehát ezt meg kellene tanulni, hogy, hogy mit csináljon ezzel kapcsolatban az ember no szóval itt vagyunk és arra vagyunk hivatottak hogy ezen a bolygón minél több embert bevigyünk az aranykorba. Az aranykor itt valósul meg a bolygón, és legkésőbb, legkésőbb 2035. Tehát ha előbb, az jó. Legkésőbb 2035. Az azt jelenti, hogy elnyomásmentes korszak. Tehát az emberiség dinamikusan nem tud fejlődni, addig, míg elnyomás van. Sőt, nem csak az emberiség nem tud, hanem az egyén se Tehát ezért az egyénnek el kell azt érni a saját életében, hogy az elnyomástól minél jobban elvonja magát. Világos ez? Tehát kétféle elnyomás van ez egy kis képzés. Egyik olyan elnyomás, ahol elnyomó okozza az elnyomást. Másik az olyan elnyomás, amikor elnyomott okozza az elnyomás, elnyomást, tehát kétféle, jó? tehát az elnyomottak jóval többen vannak mint az elnyomók, konkrétan a bolygó 20%-a elnyomó és 80%-a pedig nem hanem a szociális ember ez azt jelenti hogy minden ötödik ember kifejezetten elnyomó és az ötből négy az pedig, amikor elnyom, akkor azért nyom el, mert elnyomták az elnyomók. Világos ez? Vagy éppen egy másik elnyomót nyomta el, mert simán meg lehet azt csinálni, hogy egy elnyomó elnyom egy elnyomottat, egy szociális embert, azt tovább nyom egy szociális embert, azt tovább nyom egy szo szociális embert, azt tovább egy szociális embert. Világos ez? Sajnos. Tehát ami annyit jelent, hogy azok az emberek akik elnyomottak egy olyan környezetben ahol megszűnik az elnyomás akkor, meg, akkor nem nyomják, nem adják tovább az elnyomást, világos ez? tehát ahol megszűnnek az elnyomók nem adják tovább az elnyomást tehát amikor bármikor az életben ugye akik itt tanulnak azt tudom hogy szociális emberek bármikor elnyomoskodtál életedben tudti hogy azért elnyomoskodtál mert elnyomást kaptál, világos ez? tehát magad, magadtól te nem elnyomoskodtál volna annak is többféle formája van mert ugyanis amikor egy szociális ember elnyomoskodik akkor három forrásból tud elnyomoskodni vagy úgy hogy rögtön ott közvetlenül valamikor előtte elnyomták vagy valamikor az életében elnyomták oké? Okay. vagy egy olyan helyzet volt aminek a hatására tehát a múltban volt egy olyan helyzet, aminek egyszer nem tudja, nem tud különbséget tenni annak a hatása miatt nem tud különbséget tenni a jelen és a múlt között tehát az azt jelenti hogy még tudatosan sem tud különbséget tenni tehát ez a harmadik típus jó? na ez a ritka hála istennek, nem ez a sűrű hanem az a, az a sűrű amikor közvetlenül valakit előtte elnyomtak és erre ő elnyomoskodik vagy valamikor a múltban elnyomták és ennek a hatására van egy jelenbéli helyzet és ő elkezd úgy cselekedni mint ahogy veletették anul vannak idején, jó? tehát ez a Elsősorban ez a két elnyomás, ami miatt elnyomoskodnak a szociális emberek. Tehát, hogyha az elnyomás megszűnik, akkor gyakorlatilag a bolygónak a jó része úgy elnyomoskodik, szociális emberek úgy elnyomoskodnak, hogy nemrég elnyomták, és ennek hatására elnyomó fogja is elnyomoskodik. Ezáltal, ha ez megszűnik, akkor egy csomó ember már nem is elnyomoskodik utána másik fajta, rengeteg ember megint csak, aki egyszerűen egy hasonló helyzetben elkezd elnyomoskodni, a hasonló helyzet azt jelenti hogy amikor őt elnyomás érte és egy hasonló helyzetben van a jelenben és akkor ennek hatására elnyomoskodik, na most ugye ez a nehezebb is eset mert itt az embernek rá kell arra jönni hogy mi az, miből indul ki ez az egész faj, ilyenfajta működése oké? Okay. tehát itt, itt nem tudod kiiktatni az elnyomót mert egyszerűen bekattansz ehhez komoly tudás kell hogy az ember kiszedje ezeket a működéseket na most a legtöbb ember képes arra hogy a múltban elnyomták és egyszerűen egy jelenbéli hasonló helyzetben egyszerűen bekattan és azt csinálja jó? tehát ő továbbadja az elnyomást pedig nem most kapta, nem mondjuk 40 évvel ezelőtt, csak most mondta valamit, érted? na most ha az ember ezt nem ismeri föl, nincs rá tudása, akkor nem tudja kiiktatni tehát ez egy nagyobb feladat, most gondolj bele ezt az embereknek meg kell tanulni és, és minden emberben valamilyen szinten van ilyen hogy több-kevesebb, hogy a múltban elnyomtak mondjuk gyerekkorban és egy hasonló helyzetben egyszerűen úgy reagálsz mint ahogy elnyomtak, világos ez? na most tehát ezt meg kell tanulni és ki kell, ki kell iktatni ezt mindenki meg tudja magad csinálni bár ugye vannak olyan tanítások hogy nem lehet ezt megcsinálni azért nyilvánvalóan mert pénzt kérhetnek érte <gül> tehát hogy ne csináld meg magad azt mondják hogy nem tudod magad megcsinálni de meg tudod magad csinálni ha van erre technológiát meg tudod csinálni és ezt a technológiát ugye innen meg tudod szerezni tőlünk, jó? tehát de nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy egy olyan társadamban élünk ahol aranykornak kell lenni hamarosan erre van egy egy ilyen kiválasztódási időszaka 2026-ig gyakorlatilag tehát már a, inkább úgy gondolom hogy 2025 évéig, tehát már nem sok van hátra kiválasztódik hogy hogy nagy valószínűséggel ki kerülhet be vagy ki nem kerülhet be az aranykorba és hát én úgy gondolom hogy azt lehet azt mondani hogy de hát a Szedlacsik Miklós az hülyességeket beszél. Nem lesz ilyen, megy minden tovább úgy, ahogy eddig. Mert nem lesz itt ilyen aranykor kérdés, az emberiség majd halad tovább, mint amit a média mond, tudod, hogy mi lesz 25 év múlva, 30 év múlva, stb. stb. stb. Oké, okay. erre csak azt mondom, hogy most gondold végig, melyik a jobb. Ha van a... Tehát, hogyha netántán nem lenne itt, én tudom, hogy mi lesz, de csak magad, mag, tehát neked mondom, aki, aki nem hisz abban, hogy ez hogy fog működni a jövőben. Jó? Nem hisz abban, hogy tudom, aranykor lesz, meg, stb. meg hogy megy tovább, ő abban hisz, hogy megy tovább majd az emberiség ebben a formában, hogy megy jelenleg. Én azt mondom, hogy hígy abban, jó? De akkor is gondold végig neked melyik a jobb, hogyha az élet és az ember működésével van tudásod, vagy nincs. ennyi, jó? tehát melyikkel tudsz könnyebben, boldogabban élni? ha van tudásod az ember és az élet működésével vagy ha nincs tudásod az élet és az ember működésével, melyikkel haladsz jobban? mert most az a tudásod ami eddig volt megfeneklett az ennyi volt, annak az eddig tartott Március 12-vel, tavaly március 12-vel véget ért az a tudás használata, amit eddig tudtál az életről és az ember működéséről. Az március, tavaly március 12-től kevés, vagy nem vetted észre? Hát ha nem vetted észre, akkor te hülye vagy erre, csak azt tudom mondani. Ugye tudod, mi a hülye? Tudatlan. Buta. Nem ezt jelenti. Oké. csak a, ha azt mondanám hogy tudatlan vagy vagy buta vagy akkor azt nem vennéd annyira magadra <gül> a hülyét azt jobban magukra veszik az emberek érdekes mód, tudod ne azt talál szóval gondod, gondod végig tehát addig az a tudás se elboldogultál valahogy de onnantól nem onnantól nem vagy onnantól olyan életet élsz? amilyet előtte? nem hiszem tehát nekünk ez az egész ugye, hogy volt gyakorlatilag nem változtatott semmit az életünkön, érted? de a legtöbb embernek változtatott? tehát ahhoz hogy az ember, de miért nem változtatott az életünkön? mert én büszke vagyok arra hogy nekem nem átlag emberi tudásom van és nem csak nekem hanem hála istennek ugye a feleségemnek sem ennyi tehát az átlagnál jóval többet tudunk az életről és az ember működéséről és ezáltal mi belül jobban tudjuk kezelni itt belül bármi történt itt a Földön az elmúlt másfél évben, érted? sokkal mint, mint a legtöbb ember tehát amikor bármi történik ami mondjuk a elmúlt másfél évben történt arra mindig volt magyarázatom, érted? mindig és onnantól kezdve az embernek van valamire magyarázata akkor nincs örlődés hogy vajon ez miért van, érted? nincs persze nekem is gond lett volna mondjuk 20 évvel ezelőtt érted? csak én akárhogy nézem ugye pont 20 évvel ezelőtt kezdtem el illetve most már 21 21 évvel ezelőtt kezdtem el az emberek fejlesztését ilyen szinten tehát akkor hoztam létre egy egyesületet ami hasonlóképpen kezdett el működni mint most a nyílt akadémia és az egyesület volt is 2008-ig ez meg is volt ez az egyesület csak azért lett, mint egyesület megszüntetve, mert mert állandóan összekeverték a, az egyesületi működést az RT vagy a KFT működésével nem az emberek, az állam <gül> nem az emberek, az állam <gül> az emberek összekeverték volna semmi gond, az állam keverte össze, azt fogtam ezt megszüntettem, na most akkor mondom hogy na most kevergetek és kessétek, <gül> megszüntettem és akkor nem tudtál kevergetni, jó tehát lényeg az hogy hogy gondold végig 21 évvel ezelőtt kezdtem ilyen tanításokba persze előtte már elkezdtem mikor 91-től az emberekkel és az élettel való foglalkozás tudásának a gyarapítását magamban tehát 21 év alatt azért nem keveset foglalkoztam azzal hogy mi hogyan működik és nem kevésbé ö, tehát inkább úgy mondanám hogy sokkal jobban érdekelt ez a téma hogy hogyan működik az ember vagy az élet működése mint egy átlag ember sokkal mert mondok ezzel kapcsolatban egy-két dolgot, jó? tehát én azért születtem le hogy veletek együtt megcsináljuk az aranykort azért születtem le hogy mutassam az utat, érted? tehát azért, nem azért hogy megcsináljam helyettetek, <gül> nem tudom helyettetek tehát én nem vagyok megváltó önmagad megváltója te vagy, világos ez? tehát amikor olyanokról beszélek hogy ön majd egy és megoldja az emberek sorsát az, az azt jelenti hogy aki ezt írja az tudatlan, ugyanis a megváltó a saját magára vonatkozóan mindenkiben benne van tehát saját magaddal kapcsolatban te vagy a megváltó, világos? téged nem tud megváltani senki csak te tudod megváltani magadat világos voltam? tehát amikor azt mondják majd egy, egy megváltó megváltja az emberiséget akkor jól tudom, az egészen, nincs ilyen minden egyes ember megváltó lehet de csak önmagával kapcsolatban világos ez? én is csak magamat tudom megváltani más nem. világos? persze utat lehet mutatni meg mintát is lehet mutatni de csak ennyi de akkor is a megváltója önmagadnak te vagy, érthető? és a megváltást mi eredményezte? mindig tudod mi? a tudásuk azoknak akik a megváltói szerepbe kerültek tehát nézd meg valamilyen szinten ugye megváltóként beszélnek Butháról és Jézusról oké? de ha megnézed hány évet tanultak? és hány évet tanítottak, jó butha többet, Jézus kevesebbet mármint évben tehát ami azt jelenti hogy ugye hány évet tanultak akkor amikor elkezdték a tudásukat átadni és nem váltották meg az emberiségeket, emberiséget csak azokat akik azt a tudást használták de ők nem ők váltották meg hanem ők váltották meg magukat, világos ez? tehát próbálj már valakit megváltoztatni, aki nem akar megváltoztatni, csak azért meg a megváltó, meg megváltoztatás nem, tudod mennyire, nem tudom a figyeled, de mennyire hasonlít ez a két szó tehát te nem tudsz megváltoztatni senkit, aki nem akarja hogy megváltozzon és ő fogja magát megváltoztatni világos ez? én nem akarlak téged megváltoztatni te fogod magad megváltoztatni ha akarod, ha akarod nem, ennyi de erre tudod mit tudok mondani? te dolgod, nem az enyém én átadok mindent avval kapcsolatban hogy mi kell az ember fejlődéséhez érted? ennyit tudok tenni és az lehet tudás vagy lehet akár tapasztalat vagy lehet akár segítség oké? Okay? át tudom adni, de neked kell változni tehát én helyettem nem tudok változni én változtatom magamat, én átviszem magamat az aranykorba de át akarok vinni sok embert az aranykorba, érted? de én nem tudom nélküled megcsinálni tehát gondold végig nem lenne jobb egy olyan társadalmi forma ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek? nem lenne jobb egy olyan társadalmi forma ahol nincs elnyomás? érted? hol nem kell feláldozni a szabadságodat a biztonságért érted? közben a biztonság tudod honnan fakad? belülről, soha nem kívülről az, az van biztonságban aki biztonságban érzi magát és a biztonság soha nem külső kérdés az mindig belső kérdés csak elérték az embereknél azt, hogy azt higgyék hogy a biztonság az kívülről fakad, az nem kívülről fakad, de mindenkiben magában ott van benne, a kérdés az hogy ki tudja magából hozni mert ez minden csak egy gondolat, érted? mert az egy gondolat hogy nem vagyok biztonságban vagy egy másik gondolat hogy biztonságban vagyok, érted? és akkor ehhez tudni kell bizonyos dolgokat, tehát tudni kell hogy miért vagy biztonságban érted? mert ha nem tudod hogy miért vagy biztonságban akkor nem biztos hogy biztonságban vagy de ha tudod hogy miért vagy biztonságban akkor, akkor tudod hogy biztonságban hogy és nem azért kell biztonságban lenni mert mit tudom én körül veszed magad testérökkel, mert az megint külső, az nem belülről fakadó dolog, érted? gondold végig tehát most csak üzenem ebbe kapcsolatban így utolsó gondolatként mindenkinek arra kell törekedni hogy aranykor legyen mert az emberiség léte függettől a kérdéstől és nem csak az emberiség léte függettől a kérdéstől, hanem a bolygó léte függ ettől a kérdéstől tehát itt ha nem lesz aranykor akkor ezen a bolygón nem lesz túlélő oké? tehát lesznek túlélők csak nem ezen a bolygón? és te mindent megteszel azért hogy ezen a bolygón aranykor legyen? csak úgy kérdezem tehát bárki bármit csinálhat az életében, vajon van annál fontosabb mint hogy ezen a bolygón aranykor legyen? gondold végig és akkor azt is gondold végig hogy te most pénzt keresel valahogy, mert azt mondod hogy hát valamiből meg kell élni, mert hát pénzből él meg az ember Aha. és mi lenne hogyha elkezdenél arra törekedni hogy minél több tanulód legyen mert akkor tudnál részesedni a tanulók tandíjából és ha ezt valaki etikátlannak értékeli, mert ilyenek is vannak akik ezt etikátlannak értékelik <gül> akkor ugye megkérdezném hogy ahol most pénzt keresel amiből élsz oké? Okay? az honnan származik az a jövedelem? mennyire etikus dolgokból származik? megkérdezném jó? hány olyan vállalkozást vagy akár állami szintű elvonást tudnál mondani ahol a bevételnek a 75%-át visszaadják azoknak akik azért tettek hogy legyen bevétel hm? ha te azt gondolod hogy mondjuk az állam a bevételeinek a 75%-át visszaadja a, a, az állampolgárainak akkor te óriási tévedésben élsz vagy bármilyen munkaadó a bevételeinek a 75%-át visszaadja dolgozóinak, akkor te államvilágban élsz már pedig ez nálunk így működik hogy a bevételeinknek a 75%- az visszakerül azoknak akik azért tesznek hogy az emberek itt tanuljanak, világos ez? és akkor gondold végig hogy azt csináljuk hogy, hogy tudást adunk az embereknek a tudásnál fontosabb dolog nem igazán van persze van olyan hogy levegő persze van olyan hogy étel tehát legyen az embernek mondjuk ruhája is, nem? tehát vannak fontos dolgok, legyen mondjuk fedél a feje fölött de azután a legfontosabb ezek után mert ugye ez a létszükséglet. a mai világban tudás nélkül, hát én azt látom hogy tudás nélküli emberek még mosolyogni sem nagyon látom őket, érted? nem hogy boldogabb legyenek boldogok vagy jól érezzék magukat a bőrükben, hát még mosolyogni sem elfelejtenek, érted? köszönöm szépen a figyelmeteket tanulj nálunk megéri próbáld ki három hónapra három hónapra tehát nem azt mondom egy hónapra három hónapra próbáld ki ahogy gondolod mennyi ez a három hónap? hát gyakorlatilag nincs 40 ezer forint a három hónap mit veszíthetsz? hát ezt a 40 ezeret nem mert a 40 ezer forintért 450 ezer forint értékű piaci, piaci értékű tudást kapsz akkor mit veszítesz? tehát a három hónap alatt ilyen típusú képzést egy hónapra kb. 150 ezer forintért kapnál jó? na most akkor nyersz 450 ezer forintnyi tudást és ezért fizetsz nem egész 40 forint rossz buli gondold végig rossz buli. hát ha nagyon rossz bulinak néz ki akkor neked nincs üzleti érzék. <gül> azt tudom mondani, köszönöm szépen a figyelmeteket menjünk együtt az aranykorba, jó minél többen, szeretlek benneteket, sziasztok nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós Nesterkócsnak a képzést magamról annyit én természetgyógyászként működtem és valóban úgy van minden ahogy Szedlacsik Miklós elmondja amíg az embereket nem tanítjuk meg élni addig kidobott idő a emberekkel való foglalkozás is lehet hogy ez is durvá hangzik az én számból mint természetgyógyász valóban csak időt nyerünk ugyanis kezeljük visszaesik kezeljük visszaesik és ezt így fogja folytatni amíg meg nem haltát. át. meg kell tanítani az embereket jól gondolkodni és jól élni ahhoz hogy tudjanak minimum tenni önmagukért és ezért választottam én is ezt a, a helyet a tudás miatt, rengeteg helyen tanultam, 20 éve foglalkozok ilyen dolgokkal sehol nem lehet olyan tudást kapni nem kaptam olyan tudást amit ö, úgy tudtam volna alkalmazni hogy mások is megértsék hogy mit és hogyan kell tenniük, és én csapatot tudtam ö, létrehozni azzal hogy én szóltam minden jó barátomnak akik ismertek mind jöttek velem sőt mai napig ö, nagy része itt tanul és az ő életükben is akkora változások történnek amik, amik sehol máshol ezért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni mert kerestem az utamat megtanultam nagyon sok dolgot de nem tudtam úgy alkalmazni ahogy én, én szerettem volna és rám a PPH ö, így nekem mindent adott minden életterületemet ö, is sikerült majdnem rendbe hozni de még dolgozunk rajta és természetesen Szedlacsik Miklós ö, bármilyen elakadásnál minden tanítványnak segít időt, erőt, tudást nem kimélve, mindaddig amíg az a probléma meg nincsen oldva úgyhogy én csak azt tudom mondani mindenkinek hogy ne csak kipróbálja azt a három hónapot maradjon, mert minden betű úgy van ahogy Szedlacsik Miklós elmondja ő nem mond olyan dolgokat amit nem úgy tesz és nem úgy van, 5 éves tapasztalatom én is nagyon szépen köszönöm ezt a szingolas elolvest. Sok mindennel elgondolkoztatott, mit hogy csináltam az életben, mit nem jól csináltam az életben. Tulajdonképpen én is valamilyen szinten spirituális családban nőttem fel, tehát szüleim foglalkoztak természetgyógyászatok, ezzel mindenne, De én is valahogy soha nem éreztem úgy, hogy nekem ez a feladatom a gyógyítás. És hosszabb keresgélés után én is összeakadtam a PPH-val, Szedlacsik Miklóssal és azóta is itt vagyok, és nagyon búzítok mindenkit, hogy jöjjön és tartson velünk. Nagyon színvonalas előadások, nagyon jó dolgok, azt, amit még hozzá tudok tenni, hogy én ezt egyedül kezdtem el, sokáig úgy éreztem, hogy szinte ezeket mindet tanultam, tudom, tudom, ez a tudás rengeteg tudás bennem van, és az úgy is maradta, hogy bennem volt, tehát ha nem alkalmazott, tehát akkor csak egy hol tudás marad, és kell, és gyakorolni kell. Erre egy nagyon jó lehetőség a PPH, nagyon jó társaság, nagyon jó csapat, és nagyon szeretettel hívunk meg mindenkit közénk. Szünet után önismereti hatos kócsképzésünk következik, képzésünk lesz, melyre, ha lehetősége van, akkor szeretettel várunk mindenkit. Ha úgy látja, hogy nem érdekli az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vett, megtisztelt minket és akkor elköszönünk önöktől felhívnom figyelmüket az új tanulóknak hogy kapcsoljanak át a másik képzésre mert ezt elég sűrűn el szokták felejteni most pedig 25 perc tartunk utána folytatjuk a kocs nagyon szépen köszönöm mindenkinek